بيبي عادي اتس اوكي هاتي البوكا وخدي البوكا okay. قلبك ابيض كوكاين يما يما ضلمة بخور نهدي اعصابنا بينا نلف ونتسرمح مش لازم نصلح الباص مش النهارده لا لا لا مش لازم اغير العالم النهارده عادي مش طالبه لما افضل اسف انا عندي ارتباطات عندي ستابات عندي ميعاد ميعاد تخاق الاعصاب عندي تاتو قالوا هتروح النار عندي مشوار راح اجيب لامي غساله طلبات عندي غسيل عندي بعدها بالليل في تسجيل عندي كارير عندي اغاني بتتكتب عشان اعرف ادفع فواتير عندي من البوس كتير في الحصاله والضحك بيجي هنا بالقطره تيجي تسوق مكاني تمسك الدره مفيش اسهل تزلط عطلك وانا دايما دايما بالليل دماغي تقسم فارق بعض كرتين لكن تقريبا دول النفسين ف... it's okay baby عادي it's okay, okay. البوكة yeah. قلبك اقعد في صحيت من الموت يا yeah. ببقى معاكي سينيوريا yeah. وساعات ديناصوريا yeah. بس عادي اتس okay. okay. فتحولي ورقه داروت yeah. قالوا لي انت الجوتيا yeah. حسيت اني كروديا yeah. انا كروديا ولا ايه يأذوكوا يقولوا اذينا <تصفيق> واحنا على الله بنرميها مفيش <تصفيق> بشر تمشينا <تصفيق> بيبي انا هركوليس وانتي زينا مسألش <تصفيق> الحيطه تدارينا <تصفيق> ولا عاد ليه تخبينا مش عايز منا حاجة شئنا فبندلع نفسينا أقرب أنا بس مش هأذيكي هدلعك وهتغزل فيكي همتعك وأنا بغنيكي تيراتيرا تيراتاراتيك سيبك منهم سيبي دول كلهم كليشيه بيفكروا زي بعض سيري بس عادي بيبي اتس اوكي اي اتس اوكي بيبي عادي اتس اوكي هاتي البوكا وخدي البوكي قلبك أبيض كوكي يما اتس اوكي بيبي عادي اتس اوكي هاتي البكا وخدي البوكي قلبك ابيض كوكي اقولك بصراحة ان ال dancers عشان كل واحد منهم عنده كورونا